Jos lyhykäisyydellä kerrotaan, niin se, että toi tulee näitä kahta kirjainta peräkkäin, eli mä en osaa tavata, se on varmaan se yksi pointti. Sitten on yhdyssanat, mä en tiedä, kuuluuko joku sana kirjoittaa yhteen vai erikseen. Äh, Ulkomaalaiset sanat, no ne on sitten jo luku sinä, sinä on ihan heprejä, <laughs> mutta sitten ihan että kotimaisetkin sanat, joku, mä en nyt sano, että en tai vai mitä, onko se kengät taikka. Hengensä tai jotain tämmöisiä, niin toi. En mä edes kirjoittaa. Mä otan kirjoittamaan ja oho, sit se tökkää, vaikka mä oossa sen mielessä sanon, mutta sit se ei kuitenkaan tuu sitä kädestä kyllä pitkin paperille.